ما يحدث اليوم على وجه الأرض من موت أخلاقي وفساد أمر لم يشهد البشر مثله طوال التاريخ حتى في أرذل المدن التي دمرها الله لم تصل إلى ما وصلنا إليه اليوم فعبر التاريخ الذي قرأته جيداً كانت النساء من أشراف القوم يعرفن من لباسهن المحتشم الذي كلما زادت طبقاته دل على رقي المرأة وعزتها بين قومها وكان العكس صحيحاً في جميع الحضارات الغربية والشرقية جنوباً وشمالاً وعلى مدار آلاف السنين فكيف وصل بنا الحال إلى هنا؟ كيف انتكست الفطرة البشرية وقتل الحياء باسم الموضة والفن؟ بل كيف تغيرت المفاهيم؟ فأصبح الحياء تخلفاً والتعر تحرراً والدين من أساطير الأولين من وضع هذه المفاهيم الكاذبة؟ التي أفسدت الأخلاق وأشعلت الشهوة والنفاق حتى جعلت من الإنسان حيواناً بلا عقل تسيره الغرائز إلى وحل عميق في أرض الظلام؟ وما من أحد استسلم لها إلا وغرق في بحر مظلم بلا قرار هذه قصة الثورة الجنسية الكبرى قصة النار الوردية التي أغوت البشر كالفراش على مر التاريخ ومن زمن آدم عليه السلام نزلت الرسالات السماوية التي تدعو لطهارة الإنسان وتحث على القيم والأخلاق وعبادة الواحد القهار وإلى نبذ الرجس والفجور والتمسك بالعقيدة التي هي مفتاح السعادة والسرور فكانت فطرة البشر التي وضعها الله إلا أنهم في مراحل مختلفة من التاريخ نسوا هذه الوصايا الربانية واتبعوا الخطوات الشيطانية فظهرت الفاحشة والزنا التي أهلكت ممالكا وأمما وجعلها الله سببا مباشرا في تدمير قرى ومدن يقول المؤرخ ديورنت أنه من الأسباب المباشرة لسقوط الحضارة الرومانية هو الفحش الذي ساد المجتمع وهدم أركانه وأضعف رجاله وقطع أوصاله ويكمل في فقرة ثانية إن نهوض الحضارة الإسلامية على حساب الفرس والروم كان بسبب السمو والرقي الأخلاقي عند المسلمين وتمسكهم بتعاليم دينهم الذي أعطاهم السطوة والقوة على جميع الأمم وجعل منهم رجالا لم تعرف البشرية مثل صفاتهم أبدا إن الغرب بمختلف طوائفه وأديانه فهم أن من أبرز الأمور التي تضعف المجتمع وتفرق بل وتجعله كقطيع سهل القيادة هو الانحلال الأخلاقي وانتشار الزنا والخلاعة والتعري بين أركانه وقد يتفاجأ البعض بأن أقل من 10% من الأمور التي تحدث اليوم كانت كافية لدمار المجتمعات السابقة وانهيار حضارتها فما بالك بما يحدث الآن؟ وهذا ليس من محض الخيال أو حتى ضرب من ضروب المبالغة بل هو أمر واقعي فهمت خطورته الأجيال السابقة وحاربت ففي القرن السابع عشر في أوروبا كان يحكم على كل من يمارس الزنا بعقوبات جنائية تصل للموت وينبذ اجتماعيا ويوصم بالعار فقد كان عامة الشعب ضد هذا الفعل الفاضح لأنهم كانوا على علم بأنه ينشر الأمراض ويمزق العائلات ويشيع الجريمة وأيضا لإيمانهم بالإنجيل الذي يقول إن غضب الرب ينزل على المجتمع الذي يسمح بانتشار الزنا والفحشاء ولم تكن الكنيسة وحدها التي رفضت العلاقات الحميمية خارج الزواج بل طبقة النبلاء أيضا لكي لا تنتابهم أي شكوك حول نسب أطفالهم وكانت المرأة الأوروبية في القرون الوسطى وحتى القرن التاسع عشر تخرج بين العامة بلباس كامل يصل إلى عنقها إذ كان ينظر للمرأة التي تظهر جزءا من جسدها نظرة سوء من المجتمع ويطعن بعفتها وأدبها لذلك كانت المرأة البريطانية من طبقة النبلاء تضع ما كان يسمى بساتر العنق وترتدي ثياباً فضفاضه بطبقات كثيرة تستر جسدها بالكامل في حين أن أغلبهم كان يضع قبعات قماشية أو حريرية تخفي بها أجزاء من شعرها وفي المقابل المرأة التي تظهر جزءاً من فسحة الصدر بملابس قليلة هي علامة على أنها تعمل بدور البغاء السرية التي حاربتها الملكة فيكتوريا بشكل كبير عام 1150 وكل هذا التقيد في محاربة الفاحشة والانحلال الأخلاقي في أوروبا حدث بعدما أثار رجال دين بارزين في الكنيسة بتقديم دراسة للبابا تظهر أسباب ضعف الصليبيين وقوة المسلمين المتصاعدة ومن أهم النقاط المطروحة بها هي أخلاق المسلمين وتمسكهم بتعليم دينهم وأن الأمبراطورية الرومانية انهارت عندما ضعف فيها الملوك وأصبح رجالها يرتادون دور البغاء بلا قيود ومن هنا كانت الصحوة المسيحية الغربية لخطورة الانحلال الأخلاقي على مجتمعاتهم فوجدوا من الإسلام خير منهج لقوة الأمم وتقدمها ففي عصر الإسلام لا تكاد المرأة أن تعرف من حشمتها وعفتها بين الناس فقد حافظ الإسلام على المرأة كما يحفظ اللؤلؤ من الدنس إذ يقول المؤرخ البريطاني سيرها ميلتون لا توجد حضارة ولا أمة كرمت المرأة كما فعل الإسلام ومن هنا نجد أنه في العصور الأولى للأرض دمر الله المدن والقرى التي جاهرت بالفاحشة كمدينة بومبي الإيطالية وقوم لوط وفهم البشر في الغرب والشرق وجنوبا وشمالا خطورة الانحلال الأخلاقي وتفشي الرذيلة على الأمم والمجتمعات فظل مفهوم الأخلاق قائما حتى أواخر القرن التاسع عشر وبحلول القرن العشرين بدأ أمر بالخفاء يجهز للبشرية سيقودها فيما بعد إلى أمور لم يشهد التاريخ مثلها أبدا في بداية القرن العشرين بدأت محافل سرية بالظهور العلني تحمل أفكارا شاذة لا تنتمي إلى أي دين إلهي ومجردة من المبادئ والقيم الأخلاقية ولكنها مكسوة بثوب وردي وخيوط ذهبية نادت بتحرر المرأة من قيودها والشباب من كبتهم بإسلوب منمق ورقيق ومليئ بالخبث والخداع حيث كانت ترى العفافة والحياء الأخلاقي هي قيود ضد المرأة المتحررة وفي نفس الوقت دعت الشباب والرجال إلى التحرر من الكبت وإطلاق العنان للغرائز والشهوات أي قامت بتعرية المرأة وتقديمها للرجال كسلعة رخيصة بدون حياء ولا خجل ومن أجل إنجاح هذا الأمر كان لابد بالاستعانة بأمهر الأخصائيين النفسيين والكتاب ومن بين الذين ساهموا بشكل قوي ومباشر بهذا المخطط سيغمون فرويد طبيب نمساوي من أصل يهودي مؤسس علم التحليل النفسي وفيلهام رايش الطبيب النفسي النمساوي مؤسس كتاب الثورة الجنسية فقد ساعد كل من هؤلاء على نشر فكرة تحرير الشهوة الغريزية وارتكز التحرر الجنسي على الإقناع بأن الشهوة يجب أن تعتبر طبيعية ولا أن تقمع من قبل الأسرة أو الدين أو حتى الدولة ومن أجل إقناع الناس ونشر هذا الشذوذ الفكري حول العالم كان لابد من استخدام الإعلام والصحافة بما فيها المذياع ومن ثم التلفاز مما ساعد على نشر الأفكار الجديدة التي تتعارض مع المفهوم الفطري للبشر ومن أقوى وأكثر الأساليب فعالية لتدمير الأخلاق ونشر الفاحشة كانت عبر القصص المجلية التي تطورت فيما بعد لتبث على الإذاعات العالمية وأخيرا وجهت نحو التمثيل وذلك باسلوب ايحائي يرتكز دوما على الحب والهوى وهي الكلمة التي خدعت مليارات البشر ودفعتهم نحو الرذيلة والانحلال فالمعنى الحقيقي للحب في السابق هو الزواج والعفة، اما اليوم فهو العلاقات المحرمة والشهوات الغريزية لذلك تم توجيه الكتاب المحترفين نحو كتابة قصص تسمى بعلم النفس الإقناع الباطني اللاوعي بحيث يتم نشر الأفكار الفاسدة عبر قصص مشوقة تستعرض ما يحدث بين رجل وامرأة منحلين أخلاقيا أو كما يسمون بالنجوم ويصور على أنه أمر طبيعي ناتج عن الحب والإخلاص بينهما وهكذا يتم الخداع التدريجي نحو الفساد الأخلاقي الكبير ففي أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي تصدرت الأفلام الأمريكية شاشات الغرب بينما تصدرت الأفلام المصرية شاشات العرب وهنا بدأ التحضير والتهيئ النفسي للثورة الجنسية الكبرى عبر عرض مقاطع مخلة بالآداب والشرائع الإسلامية وحتى الفطرة البشرية واعتبارها أمرا عادي ينطوي على التحرر والحضارة الفكرية وأنها نوع من أنواع الفنون الراقية ومع كل ذلك لم يتقبل معظم الشارع المصري المحافظ هذه العروضة بذلك الوقت بالإضافة إلى رفض عربي في أغلب الدول الإسلامية فكان لابد من الاستعانة بالكتاب العرب ومنحهم ألقابا وأوسما بمقابل قيامهم بالتحريض الفكري الشاذ عن طريق قصصهم ورواياتهم المنحلة من أجل خداع الأمة المسلمة وجرها نحو الإنحلال واستخدم نفس هذا الأسلوب أيضا في العالم الغربي مما يعني أنه مخطط شيطاني عالمي لإضعاف الشعوب وتدمير القيم يدار بالوكالة من قبل أتباعه المخلصين عربا وغربا الجدير بالذكر، زعيم الحزب النازي والريخ الألماني، قام بمحاربة جميع المسارح والمجلات والكتب التي تحفز على نشر الفساد والانحلال الأخلاقي بين الشباب الألماني، فقام بإغلاق المسارح الخلاعية وإحراق أي شيء يحرض على الفاحشة، وذلك على مدار عامين منذ عام 1938، ولكن العالم كان يشهد تحركات كبيرة نحو تدمير القيم البشرية وتحضير الوقود بكافة الأدوات لإشعال نار ستحرق التشريعات والمنهج الفطري السليم وما هي إلا بضع سنوات حتى أعلن رسميا بداية الثورة الجنسية الكبرى عام 1960 وذلك بداية في العالم الغربي حيث إن العالم العربي آنذاك ما يزال متمسكا جزئيا بالقيم الإسلامية وكانت الخطة الأولية أن تؤثر الأفكار التي قامت عليها هذه الثورة في نفوس وعقول فتيات وشباب المسلمين لأنه من الصعب تغيير أخلاق آبائهم أو تدمير قيمهم فتحدت كافة القواعد الأخلاقية السائدة في العالم فبدأت الأفلام الغربية والعربية تكثر من عرض المقاطع المخلة بالآداب والشرع الإسلامي باسم الحب والحرية وفي نفس العام تم تطوير عقاقير منع الحمل للنساء لإعطائهم حرية أكبر بدون خوف أو مسؤولية وتم إلغاء قوانين تحريم الإجهاض في أمريكا والسماح بالعلاقات المحرمة في مجمل أنحاء الدول الأوروبية واستمرت هذه الثورة الفاسدة على مدار عشرين عاماً حتى غاية عام 1980 تحت تغطية وسائل الإعلام العربية والغربية وبأساليب مختلفة تخدع المغفلين وضعاف الدين. فخضر العالم الغربي بعدها في وحل الشهوات وبات ينظر للزنا على أنه حالة طبيعية وضرورية ونشرت الكثير من المقالات التي تحذر من الكبت وتشجع على الرذيلة ومن ثم أنتجت الأفلام التي تحث الشباب والشابات على الاستمتاع بحياتهم قدر المستطاع وتم تصوير الزواج على أنه سجن وقيود مفروضة ووجهت الضربة الكبرى للعالم بنشر الإباحيات بشكل علني وبدون رادع بل وبحماية دولية لها تحت إطار الحرية الشخصية وقام الإعلام العربي بالترويج لفكرة التخلف والرجعية لكل من يقف ضد هذا التحرك الشيطاني وانتجت الأفلام والمسلسلات التي أثرت بشكل كبير على عقول وأخلاق الشعب العربي والإسلامي فأظهرت المفاسد على أنها مغامرة وصورت التعري على أنه موضة والمقاطع اللا أخلاقية على أنها فن ورقي وانتشرت الخلاعة بكافة أشكالها تحت مسمى النجومية والفنون فتغيرت الأسماء وبدلت العقول وانهارت القيم وماتت الأخلاق وباتت تصور المحجبة في أفلامهم ومسلسلاتهم الفاسدة بصورة الفتاة الجاهلة والمسكينة الفقيرة والضعيفة في حين تظهر المتبرجة بدور الناجحة الطموحة المثابرة الخلوقة فخدعت العقول سرا وباطنيا وعلنا وبدلت كلمة التعري بلباس الرياضة والسباحة والفن والأزياء وأصبح الحجاب رمزا لتغطية الرأس فقط في حين يكشف كامل جسم الفتاة بلباس ضيق وفاضح واتهم كل من يخالف هذا بالتطرف والتعصب والتخلف والرجعية فأصبح العالم بأسره غارق في وحل الشهوات المحرمة التي أطفأت العقول وقادت المجتمعات إلى ظلمة القبور ولكن لكل شيء ثمن، فشيوع الزنا ادى الى ارتفاع حالات الاكتئاب، اذ يتناول 26% من الامريكيات فقط مضادات للاكتئاب، وهذه اقل الخسائر، حيث تعرض الشعب الامريكي وحده من جراء هذه الثوره الى ما يلي. اولا انخفاض معدلات الزواج، وانتشرت ثقافه العلاقات الترفيهيه والعارضه. ثانيا انتشار الإباحية بشكل هائل رفع من معدلات الإدمان العقلي المدمر لها إذ يؤكد الأطباء النفسيون أن أكثر من 70% من الأشخاص الذين يذهبون إلى العيادات النفسية يعانون من إدمان الإباحية ثالثا منذ عام 1973 إلى الآن تم تسجيل 50 مليون حالة إجهاض حول العالم رابعا رصد تقرير مركز السيطرة على الأمراض لمراقبة فيروس نقص المناعة البشرية عام 2016 وجود مليون ومائة ألف إصابة وأكثر من سبعمائة ألف حالة وفاة بالإضافة إلى خمسين ألف إصابة إضافية بالمرض كل عام في الولايات المتحدة خامساً وفقاً لتقرير مركز السيطرة على الأمراض عام 2013 تقدر نسبة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بالولايات المتحدة بشكل عام ب110 مليون إصابة إذ يوجد بالولايات المتحدة 79 مليون أمريكي مصاب بالورم الحليمي البشري و24 مليون مصاب بمرض الهربس التناسلي و3.7 مليون لديهم داء المشعرات و1.5 مليون مصاب بالكلاميديا و800 ألف مصاب بمرض السيلان و420 ألف مصاب بفيروس التهاب الكبد الفيروسي و171 ألفاً يعانون من مرض الزهري وخمسون بالمئة من الإصابات الجديدة هي في الأشخاص التي تقل أعمارهم عن أربع سنة سادساً وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض هناك عشرون مليون إصابة جديدة بالأمراض التناسلية كل عام كما أن هناك أربعة مليون إصابة جديدة بفيروس الورم الحليمي البشري سنوياً إلى جانب ثلاثة ملايين إصابة جديدة من الكلاميديا ومليون إصابة جديدة من داء المشعرات أي ما لا يقل عن 100 مليون شخص سنويا يصاب بأمراض قاتلة بسبب العلاقات المحرمة سابعا ارتفاع نسب الانتحار إلى ما يفوق الأربعة بالمئة نتيجة الأسباب السابقة التي ولدتها الحرية الجنسية الأمر المرعب أنهم استغلوا التكنولوجيا والتطور التقني لإغراق الشباب المعارض للزنا والمتمسك بدينه عن طريق الإباحيات التي أصبحت تبث على الإنترنت بشكل كبير جداً حيث أكد مصدر بريطاني لحماية الشباب أنه في عام 2017 تم رفع أكثر من مليار مقطع قذر على الإنترنت ووصل معدل التصفح اليومي لهذه المواقع 525 مليون زائر وتؤكد هذه الدراسة اليوم أن 10% من سكان العالم يتصفحون هذه المواقع يومياً ووفقاً لهذه الأرقام المرعبة قامت إحدى الدراسات الحديثة التي نشرت على جمعية جاما للطب النفسي بعمل دراسة لتأثير الأفلام الإباحية على الدماغ فوجد الباحثون أن مشاهدة الأفلام الخلاعية مرتبط بشكل وثيق مع تقلص حجم الدماغ لدى الإنسان بالإضافة لضعف الاستجابات الحسية وقلة الإدراك والشرود الذهني وارتفاع نسب البلاهة والتلعثم والخوف والقلق والانعزال الاجتماعي والضعف الجنسي والأهم من كل هذه الأمراض المادية هو البعد عن الله ولكن من رحمة الله بنا جعل لنا بابا للتوبة لا يغلق في وجه عبد تائب أبدا والذي من أهم ثماره عودة العلاقة الطيبة مع الله وفي نفس الوقت شفاء العقل والدماغ والروح من آثار الإباحيات السلبية عليهم فقد أثبت علماء الطب الحديث أن الدماغ قادر على أن يتعافى من أثر مشاهدة الإباحيات بعد تسعين يوما من تركها وسيشعر المدمن بالتحسن في أول أربعين يوم فسبحان الله تعصيه لسنوات ويتوب عليك بلحظات ويصلح نفسك وعقلك ويأبى إلا أن يشفيك وفي النهاية إن الثورة الجنسية ساهمت في تدمير أوصال العالم أجمع في ظل حماية دولية لها بالقوانين والتشريعات وتحت مسمى حماية الحريات وإعطاء الحقوق للأقليات وفقا لخدعة الحداثة والتطور فلا تخدعنك اساليبهم واحذر من قصصهم المبطنه في افلامهم ومسلسلاتهم واعلم ان التقدم بالعلم والرقي بالاخلاق والدين وليس بالملابس الفاضحه والعلاقات المشبوهه وخطوات الشيطان واعلم ان الله يراك واذا اتهموك بالتخلف لرفضك لثورتهم فاعلم انك على الحق وانك على الطريق السليم واحزن على من ضحكوا بوجهه واستخفوا بعقله وجعلوا من جسده سلعة ومن حياته متعة فأصبح كالأنعام يجري خلف غرائزه وينام ويقول كل يوم لو كان لي بالإمكان أن يزداد بضلالته وينتكس بالعصيان باسم الشهرة والفن وبحجة تغير الزمان ولكن سنة الله واحدة من نشأة الأرض لنهاية الأعوام فاستيقظ قبل يوم لا ينفع فيه الندم ولا يسمح بالأعذار ولا الكلام